Herec Jan Sklenář, výrazná umělecká osobnost se širokým rejstříkem, vnitřní jiskrou, která je s Klitsperovým divadlem v Hradci Králové, spojena už 18 let. Herec, muzikant, režisér i pedagog. Jeho umělecké sklony byly patrné už v dětství. Ačkoliv v rodině myslím, nemáme nikoho, kdo by jako vyloženě, byl nějaký herec, režisér, autor nebo něco takového. Máme tam možná nějaké výtvarníky, ale vybavuju si, že jedna tetička, dvě tetičky šily v divadlech, Jedna v Brněnském divadle Bratří Mrštíků a druhá v Těšinském divadle. A je pravda, že takové první setkání se a s tím tajemném a s tou vůní se možná nasával u nich. Ale to je opravdu jen tak jako letmo. A pak se to asi rozhořelo až, až někde na Gimplu, kdy mě náhodou jako oslovila jedna paní učitelka na Lidušce, která potřebovala záskok do, do divadelního představení a já jsem tam chodil na solový na zpěv. Tak jsem to vzal a ona mě vlastně přihlásila na jamu potom, tak, tak to začalo. Dostal jsem se a od té doby to nějak tak je. Po absolutoriu na jamu přijal angažmá v Klitsperově divadle v Hradci Králové pro jeho náročnější progresivní dramaturgii a spolupracoval s předními divadelními tvůrci. V průběhu profesionální kariéry hostoval na mnoha divadelních scénách, například v Činoherním klubu Praha, Národním divadle Brno, Městském divadle Zlín, Státní opeře Praha. Začal významněji spolupracovat také s dílnou Michala Horáčka. Nejsilnější uměleckou stopu v něm zanechalo ale hradecké Klicperovo divadlo. Já jsem tady 18 let, tehdy mě angažoval Ladislav Zeman a Vladimír Morávek. A za tuhle školu jsem absolutně nejvděčnější, protože oni do mě dostali prostě takovou tu ortodoxní divadelnickost a to vnímání, které je v Klickspurve divadle, tak jiný než u jiných divadel. A bylo by moc dobře, aby to tady pořád ještě prostě zůstalo a přetrvalo. Takže to jsou prostě dvě osobnosti, které mě absolutně ovlivnily. Díky vlastně ním a díky souboru jsem tady těch 18 let, ať se děje, co se děje a teď teda bohužel v tomhle smyslu odcházím, ale já to neberu jako nějaký odchod prostě jinam do, do jiné dimenze, já to spíš beru, Beru jako, jako takovou nějakou misi nebo, nebo takovou, takový let hvězdných válek někam na jinou planetu, aby se člověk potom zase jednou vrátil domů. Umělecky se v následujícím období bude Jan Sklenář realizovat především v Praze. Čeká ho tady řada divadelních i hudebních a alternativních projektů. V Královéhradeckém kraji ale zůstanou některé jeho aktivity zachovány. – Rozhodně teďka věc, co žije úplně nejvíc a tepe nejen naším regionem, ale, ale i za hranicema, tak je police Symfonie orchestra. Oni mě před dvěma lety oslovili k dlouhodobé spolupráci, s tím mají mě strašně dobře, protože to je prostě obrovská smečka 70 mladých lidí, který tvoří vlastně symfonický, symfonický těleso. Spolupracujeme s velmi dobrýma dirigentama, a ta energie, kterou mají mezi sebou a kterou vydávají a vydáváme, je prostě neuvěřitelná. Tak s tím mě to strašně baví a plánujeme už na několik let dopředu. Jan Sklenář má do dalších let ještě jedno velké přání, nebo jak sám říká, nenaplněnou touhu. Vydat solové album. I v této oblasti se plý pomalu něco rýsuje, ale zatím se více prozradit nedá. Přejeme, ať se tedy i tato umělecká touha a sen povede splnit.